teď se nacházíme před domem, kde má uh, sídlo firma Zeton, která na svých stránkách slibuje uh, zajistit likvidaci různého typu odpadu. Uh, mimo jiné pravděpodobně likviduje odpady minimálně ze dvou spaloven. Může se koupat sami, moc jako sídlo likvidátora odpadu to nevypadá. Ani mělnická provozovna nevypadá, že by se tady měly zpracovat popílky. Všech nejvíce toxických odpadech ze spaloven, konkrétně popílku, se víceméně neví, kde končí a co se s ním děje. My jsme žádali před rokem a půl Ministerstvo životního prostředí o informace o osudu tady těch odpadů, konkrétně třeba ze spaloven z Trakonice a Dihlava a do dneška jsme nedostali odpověď. Budeme se proto na ministerstvo obracet se žádostí o tady ty informace.